کی رحمتیں آوازیں لگاتی رہی کہ ہے کوئی بندہ بخشش مانگنے والا ہے کوئی بندہ توبہ کرنے والا بڑی بڑی راتیں اس میں ملی ایک رات ایسی تھی کہ جو ہزار مہینوں سے بھی افضل تھی ہم اس کو بھی ایویز ضائع کر کے بیٹھے ہوئے رب تعلیٰ کی رحمتیں آوازیں لگاتی رہی کہ اے بندے آپ وہ بھولے ہوئے بندے واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں لیکن ہم اتنا بد وقت اتنا دنیا میں مست کہ ہم واپس نہ سکے رب تعالیٰ تو اپنے بندے سے محبت ہی بے پناہ فرماتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس رمضان المبارک میں ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیتے معافی مانگ لیتے جو گناہ میں اور میرا رب جانتا ہے اس رب نے پردے ڈالے ہوئے اس رب نے پردے ڈالے میں ایسے ہی قیامت کے دن رب تعلیٰ گنہ کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا ہاں بھی بندے بتا یہ گناہ کیا تھا اکے گا ہاں مالک ہو گیا مجھ سے رب تعالیٰ پوچھے گا یہ بھی گناہ کیا تھا وہ کہے گا ہاں مالک انسان ہو غلطی ہو گئی بھول گیا تھا معاف فرما دے پھر رب تعالیٰ پوچھے گا یہ بھی گناہ کیا تھا یہ بھی کیا وہ سارے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا رب تعالیٰ چادر رحمت کے اندر اس کا فیصلہ فرما دے گا باہر نہیں نکالے گا وہ اس اس وقت بھی ہمارے ہمارا خیال رکھے گا اس وقت بھی ہمیں لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ اور رسوا نہیں ہونے دے گا رب تعالیٰ پوچھتا جائے گا اور انسان جو ہے وہ شرمندگی کے آنسو بہاتا ہوا ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے کہتا جائے گا کہ باری تعہٰ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا سب ہو گئے میں بہت بڑا گنہ گار بندہ ہوں کوئی بھی دنیا کا ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے نہ کیا لیکن باری تعالیٰ معاف کر دے ہو گئی غلطی مجھ سے معاف فرما دے تو رب تعالیٰ رحمت کی چادر کے اندر فیصلہ فرما دے کہ جا تجے میں نے معاف کر دیا جا جنہ چلا جا تو رب تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے رب تعلیٰ تو فرماتا ہے کہ یا ایو حل انسان ما غرہ کبھی بھی, بھی اے بھاگے ہوئے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا کیوں اپنے رب سے دور جاتا ہے تیرا رب تو بہت بڑا کریم ہے ہم کس وجہ سے رب سے دور ہوئے کس وجہ سے ہم مسجد سے دور ہوئے اپنے دن کو گزارنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے کاروبار کے لیے اور کاروبار ہم نے ایسا کیا کہ ہم سود میں پھنس گئے کاروبار ہم نے ایسا کیا کہ ہم جھوٹ دھوکہ فریب میں پھنس گئے غلط بیانی میں پھنس گئے اب بھائیو ذرا بتاؤ یہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے کیا یہ کسی کو سود دیتا ہے کیا کسی کو پیسہ دیتا ہے یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا کفار کے سامنے جا کے کچھ کہتا ہے جن کو آج ہم اپنا مسیحا مانتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتا اس کا بھروسہ اور توکل ہے اللہ کے ذات پہ وہ جب موسم آتا ہے اچھے سے اچھا پھل جو ہے جو اس کے اوپر لگنا ہوتا ہے رابطہ لگا دیتا ہے وہ سو تو نہیں دے رہا وہ ہماری طرح جھوٹ بول کر تو نہیں کچھ کما رہا اس کا بھروسہ ہے رابطہ کی ذات پہ تو یار جب ایک درخت ہے وہ بنا کسی سے کچھ مانگے سب کچھ حاصل کر رہے ہیں پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے لقد خلق نل انسان افی احسنی تقویم اس سے بڑھ کر تو اور بات ہی کوئی نہیں ہے یہ انسان وہ انسان ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے بتانے سے پہلے چار قسمیں کھائی ہیں پھر ذکر فرمایا کہ انسان کی شان یہ ہے انسان مکمل خوبصورت پیدا کیا میں لیکن آج کی رات تماشا لگا ہوا ہوگا ہر بندہ کوئی کدھر جا رہا ہے منہ کی بناوٹ کرنے کے لیے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یار رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز صحیح نہیں ہے ہم خود سے لگے ہوئے ہیں ہو میں اس طرح خوبصورت ہو جاؤں میں اس طرح خوبصورت ہو جاؤں جو رب نے بنایا ہے جو رب نے فرمایا ہے وہ ہماری اصل خوبصورتی ہے تو یارو اگر ایک درخت کا رب تعالیٰ کے اوپر توقل ہو جائے اور رب تعالیٰ اس پر اتنی مہربانیاں فرماتا ہے تو انسان کا تو درجہ ہی بہت بلند ہے پھر امت محمدیہ تو کیا ہی کہنے رب تعالیٰ نے تو ایسے ایسے راتیں عطا فرما دی کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اگر وہ وقت مل جائے اس میں معافی مانگ لے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے رب تعالیٰ نے اتنا کرم فرما رکھا ہے اتنا موقع عنایت فرمائے کبھی شب برات دے رہا ہے کبھی للت القدر دے رہا ہے کبھی شبِ معراج دے رہا ہے کبھی ربیع الاول دے رہا ہے کبھی رمضان المبارک کے با برکت اجام دے رہا ہے لیکن پھر بھی ہم رب تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں پھر بھی ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہ کریں توبہ نہ کریں تو پھر ہم بد ہیں پھر ہم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں